Ne, jaz pečice pržigala ne bom, vroče je kume in živim. O torti se drugač pogovarjamo. O tejle torti. Yeah. je tukaj. Jaz sedim pred hiško in jem sveže jagode. Fuš so dobre. Danes bomo pripravili eno sladico, kaj ni treba čist nač peč. Super, ne? Tole so sestavine, ki bomo potrebovali. Torti so bo veganska. Oreo, piškote, nadrobimo v posodico. Ah, kaj pa je tlele noter? En listek. Poglejte vi to. Orev piškote in kokosovo olje zmeljemo v multipraktiko. Pod obod za torto damo peki papir. Dodamo maso, jo dobro potlačimo in odstavimo v hladilnik. Obod za torto je premera 18 cm. Na del pripravimo tako, da najprej podušimo tofu. Na to pa v blender dodamo tofu, vanilijo sladkor, limon in sok vegansko smetano sladkor v prahu jagode mm. in zblendamo Na koncu vmešamo še nasekljane jagode dodamo tudi kokosovo olje. Na to mešanico vlijemo v obod in postavimo v skrinjo za okoli 3 ure. Ko vzamemo torto iz skrinje, mora biti že rahlo zmrzjena in tik preden jo začnemo okraševati, pripravimo našo čokolado, zavremo vegansko smetano, v njo dodamo čokolado in premešamo. Čokolado na to rahlo ohladimo in ko je pripravljena, prelijemo čez torto. to prav tako lepo okrasimo. Pa en mejhen škrat mi je povedal, da gremo še po gozne jagode in pa bo tortica še boljša. Oh. Jaz sem šla tole tortico kar na travnik pojest. Sicer uh, nisem jaz si najlepšo pakirala. Mmm! Glede na nagradne igre se moramo še zmeniti. Jaz kar predlagam, da v komentar napišite, iz katerega sadja vi najraje pripravljate poletne sadice in srečni zmagovalec bo osvojil vrednostno kartico za 30 evrov v Lidlu. To se mi zdi kar bogata nagrada. To napišite v komentar, v opisu tega videa pa najdete vse informacije o nagradni igri. <laughs> Ajdi, čau, se vidimo v naslednji epizodi domačega sklaro.